Salam, xəbərlərə baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycanda 16 nəfər donuz qripinə yoluxub. İmumdünə Səhiyyə Təşkilatı bu bayrədə məlumat yayıb. <Sessizlik> Axıçibə fəallarının məhkəməsinə gedənlər yenə də həbs olundu. Bugün müsəlman şərqində ilk Respublikanın qurucusunun doğum günüdür. Bugün yanvarın 31-i Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularından biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135-ci doğum günüdür. Bugünlə əlaqədər siyasi xadimlər və işçi mayət nümayəndələri Rəsulzadənin Novxandakı heykəlini ziyarət ediblər. Bugün yanvarın 31-i Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularından biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135-ci doğum günüdür. Məhəmməd Əmin Rəsizadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Nuhanı kəndində tanınmış Ruhani ailəsində doğulub. O, gənc yaşlarından siyasi proseslərə qoşulub və müxtəlif siyasi qurumların yaradılmasında iştirak edib. Məhəmməd Əmin müsavat partiyasının quruçularından olub. Çar İmperiyasının dağılması ilə 1918-ci ildə Şərqdə ilk Respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında iştirak edib. 1920-ci il aprelin 28-də Balşevik Rusiyası Azərbaycanı işğal edib. Rəsuzayda Azərbaycanın işğalını açıq etiraz edənlərdən olub. O, həbs edilib. Daha sonra Moskvaya parlıb. Moskvadan isə gizlin mühacirətə gedib. Onun ailəsi represiyaya məruz qalıb. Rəsuzayda mühacirətdə olsa da, ömrünün sonuna kimi müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizəni davam etdirib və 1956-cı ildə martın 6-sında Ankarada vəfat edib. Rəsulzadənin 135-ci doğum günü münasibəti ilə siyasət və ictimaiyyət nümayəndələri onun nulxanadakı büstünü ziyarət ediblər. Dünən AXCP üzvlərinin növbəti məhkəmə prosesində yenə də məhkəməyə gələnlərdən 7 nəfər saxlanılaraq Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsini aparlıb. Məhkəmədə AXCP fəalı Babək Həsənov hakimləri deyib ki, polislərə bu məhkəməyə gələnləri həbs eləmək barədə göstəriş verilib. Onun sözlərinə görə yaxınları bu informasiyanı polislərin özlərindən eşidib. Dünən yanvarın 30-unda AXÇP fəallarının məhkəməsi baş tutub Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar İsmaylovun sədirli ilə keçirilən məhkəmə, təksirləndirilən Babək Həsənovun etirazı ilə başlayıb bildirilir ki, onların məhkəməsinə gələnləri, o cümlədən ailə üzvlərini məhkəmənin binası qarşısında polislər tutub aparıblar adamlara hətta məhkəməyə gəlməyə də imkan vermirlər. Axaqçebi funksionerlərinin məhkəmələrində iştirak etməyə gələ bilər, lakin məhkəmənin qarşısında saxlanılan şəxslərin bir hissəsi sonradan buraxılsa da, ondan artıq adama inzibati qaydada həbs cəzası verilib. Onlar hazırda bu cəzanı çəkirlər. Yanvarın 30-da bu məhkəməyə gələnlərdən yenə də 7 nəfər həbs olunub. Nəsim rayon 22-ci polis bölməsinə aparılıblar. Onların arasında Babək Hüseynəg qardaşı Cavid Həsənli də olub. Bir saat orada saxlandıqdan sonra beş nəfər buraxılıb, üç nəfər İsmail İsmayilov, Vüqar Novruzov və Necat Bənahlıdan isə xəbər yoxdur. Azərbaycan əsili türk iş adamı mübariz Məhsumov qəmilərindən birinə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbilfəz Elçibəyin adını verəcək. Bu barədə o Facebook hesabında yazıb. Azərbaycan əsilli Türk İştiradı Palmali Şirkətlər Qrupunun başçısı Mübariz Məhsimov öz tankerlərindən birinə Elçibəy'in adını vermək niyyətindədir. Bu barədə o özünün Facebook səhifəsində yazıb Məhsimov qeyd edib ki, 20-ci əsr Azərbaycanı üç böyük lider bəxş edib. Bunlar Məmməd Əmin Rəsulzadə, Heydər Əliyev və Əbülfəz Elçibəydir. Daha sonra o Elçibəy haqqında bu sözləri yazıb Milli azadlıq hərəkatı Məss Elçi bəyin liderliyi ilə Azərbaycanın qolundakı buxovları qırdı. Bu günə qədər digər pa ölkələrində qalan rus qoşunlarını ölkəmizdən çıxararaq həqiqi suverenliyimizə qovuşdurdu. Təhsil islahatı keçirərək varlı balalarla yanaşı kəsiblərin də üzünə ali məktəbləri açıq etdi. Əbülfəz Elçi bəyi də Unutmamağa və unutdurmamağa qərar verdi ki, bu ilin aprel ayında gəmlərimizdən biri bu böyük şəxsiyyətin Əbülfəz Elçi bəyin adını daşıyacaq deyə Məhsimov öz Facebook səhifəsində qeyd edib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan son vaxtlar apardığı qadr islahatları və Azərbaycan prezidenti ilə intensiv qeyri-rəsmi görüşləri fonunda tez-tez səslənən sülh əvəzinə ərazilər tezisi ilə bağlı erməni cəmiyyətində və ekspert dairələrində yaranan narahatlığa münasibət bildirib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşınyan son vaxtlar tez-tez səslənən sülh əvəzinə ərazilər tezisi ilə bağlı Erməni cəmiyyətində və ekspert dairələrdə yaranan narahatlığa münasibət bildirib. Şurnayisləri açıqlamasında Paşınyan rəsmi Bakı ilə belə bir tezisi müzakirə edilmədiyini və onun rəhbərlik etdiyi hökumətin Dağlıq Qarabağ siyasətini əvvəlki hakimiyyətlərin yürüdüyü siyasətlə müqayisə edənlərin yanıldığını bildirib. Biz, ümumiyyətlə, sülh əvəzinə ərazilər formulunu müzakirə edə bilmirik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bizim Nazirlər Kabinəti əvvəllər heç bir hökumətin həyata keçirmədiyi siyasət aparır. Buna görə də hansısa paralellər aparmaq təmamilə yanlışdır deyə Paşinyan vurgulayıb. ABŞ-da maraqlı hadisə olub, amma bu maraqlı hadisə abş yaşayan ermənilərin etirazına və qorxusuna səbəb olub. Belə ki, naməlum şəxs erməni məktəblərinə türk bayraqları asıb. Naməlum şəxs ABŞ-da iki erməni məktəbinə Türkiyə bayrağı asıb hadisə. Los Angeles şəhərində baş verib bayraqları məktəbin darvazasından və balkonlarından asan naməlum şəxs maskalı olub. Xəmiz qəzətinin yazdığına görə bayraqlar Ferrahyen və Canoqa Parkıdakı Manukiyan-Dəmirçiyan məktəblərinin müxtəlif yerlərindən asılıb. Məktəbləri Türkiyə bayraqlarının asılması ermənlərin etirazına səbəb olub, onlar bu hadisədən çox qorxduqlarını və uşaqlarının təhlükəsizliyindən narahat olduqlarını bildiriblər bayrağı asan şəxsin türk olduğu ehtimal edilir. Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı Azərbaycan da 16 nəfərin donuz qripinə yoluxmasına dair xəbər yaydı. Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 16 nəfərin donuz qribinə yoluxmasına dair xəbər yayıb. Təşkilatın Xəstəliklərin Proflaktikası və Nəzarəti Mərkəzi və Avropa Birosu aparılan laborator yoxlamalar nəticəsində Azərbaycanda 16 halda H1M1 virusuna yoluxma halının təsliqini tapdığını bildirib. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycanda donuz qribinə yoluxma qeyd alamayıb. Qeyd edək ki, İmumdünə Səhiyyət Təşkilatının Xəstəliklərin Proplaktikası və Nəzarəti Mərkəzi və Avropa Bürosu Azərbaycanda 2019-cu ilin yanvar ayının ilk 3 həftəs ərzində laborator yoxlamalar zamanı 82 nimunədən 42-sində müsbət nəticə əldə edildiyi 16 halda A-H1N1 virusunun üzə çıxdığı barədə məlumat yayıb. Aşkarlanan virusların 5-i AH3-22-si isə A-virusudur. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.